Jeg er meget overrasket over den store grad af åbenhed, der er omkring data i Danmark. Det synes jeg er spændende, og, og hvordan de kan øh, søgesættes. Jeg har også noteret mig, at der er noget, der hedder Open Index, hvor Danmark faktisk er nummer tre i verden ud af 75 lande. Det er jo altid sådan, at når vi snakker med, med folk, der kommer til sådan noget som det her, så tager vi jo en masse med hjem. Jeg har fået lidt hjælp til nogle forskellige ting omkring Folketingsvalget i dag, som jeg ikke, ikke vidste eksisterede. Jeg tager rigtig meget med hjem på workshoppen, blandt andet har vi fået nogen til at kigge på alle de dejlige miljødata, vi har og prøve at se, om de kunne finde nogle løsninger på. Det har vi fået lidt input til. Og så har jeg talt med andre offentlige institutioner om, hvordan man måske kunne lave noget samarbejde på tværs, når vi har så mange forskellige data. Jeg har fået det er meget positivt for eksempel at SKAT har, været, eller har taget et datasæt med her til camping, som består i de 20-50 år i København også skatindbetalinger. Øh, og det datasæt er rigtig interessant, for normalt har du kun skat, data på et meget aggregeret højt niveau, øh, som du kan bruge til et begrænset antal analyser, men lige så snart du får fat på mikrodata, så begynder du at kunne lave meget mere øh, spændende analyser og visualiseringer af det. Så det, synes jeg, har været en positiv overraskelse til, og det vil jeg, når jeg kommer hjem, arbejde lidt videre med. Altså, jeg tror, jeg tager altid, jeg tager altid inspiration med hjem. Øh, den her workshop har helt klart givet mig inspiration til at gøre nogle, øh, nogle nye ting, der hvor jeg sidder. Ikke? Øh, øh, Måske starte en ny øh, Twitter-profil. Øh, jeg har konkret fået idéer til at, at gøre øh, kommunikationen meget mere personlig. Altså hvor vi, øh, i mange af de flader, vi har haft det til nu, der har vi været en institution. At give flere parter adgang til, øh, til myndighedernes data. Øh, altså ikke sådan, så, øh, så dataene kun er til for andre, men så de også for alvor kan, kan komme i brug. En af de ting, som har været meget berigende i dag, har været at se, at, at der har været så mange, at der har været så stor interesse for, øh, for det her felt, og det viser jo også, at det er et område, som er i høj prioritet både hos det offentlige, men også øh, hos det private. Og der er rigtig mange, øh, det vi også har fået at se i dag, øh, stærke spillere, øh, som kan berige hinanden på plads tværs.